Сьогодні на вулиці «Я досліджую світ» ми з вами за кріпами теми подоскували свої знання з теми тварини. Так, свій урок з предмету «Я досліджую світ» у другому А-класі в онлайн-форматі розпочинає вчителька Кам'янець-Подільського навчально-виховного комплексу номер 9 Ірина Ткачук. Згадує перший досвід навчання учнів при дистанційній формі. Починали ми ще дистанційне навчання, починаючи з четвертого класу. Звичайно, дітки в четвертому класі, це вже був другий семестр, були навчені, були трішечки більш підготовлені до дистанційного навчання. Звичайно, було це було вперше, тому все, все що першим трішечки лякає, але намагалася в своїй роботі відкрити такі методи, щоб дітям було легше сприймати матеріали, які потрібно було засвоїти. Про онлайн-навчання є й недоліки, каже Ірина Ткачук. Особливо додає під час навчання учнів початкових класів не було такого тісного контакту, як він є на, на приочній формі навчання, тобто на уроці. Тому не можна було ну, всіх, можливо, не всі учні підключалися більш активно, знаєте, тому, тому трішечки було це важче. Зараз у мене вже другий клас, звичайно, ми починали ще і в першому клас дистанційне навчання. Ви знаєте, було дуже лячно, було дуже страшно, але нас трішечки був плюс в тому, що все-таки ми перших, перший семестр ми вчилися. І все ж такі вже майже всі читали, вже писали. Ми вже піддиктовку, і можливо трішечки було в цьому плані легше. У НВК No9 дев'ять навчається 1017 учнів. Відсьогодні вони перейшли на дистанційну форму навчання, розповідає директорка закладу Наталія Осачук. На даному етапі ми втретє переходимо на дистанційну форму навчання. І перша, яка трапилася у березні 2019 року, звичайно, вона прийняла такий немалий виклик. Що нам допомогло? Учителі до цього часу вже працювали на різних платформах. І коли перейшли на дистанційне навчання, деякі колеги, які не працювали, працювали на таких платформах, вони мали в кого запитати, тобто вчителі ділилися досвідом, і тому дистанційна форма навчання вона стала викликом, але в той же час реальним виконанням нашої учительської професії. За словами директорки, 99% працівників у школі наразі вакциновані. Від сьогодні позашкільні та 23 загальноосвітні навчальні заклади Кам'янець-Подільської громади перейшли на дистанційну форму навчання, говорить начальник управління освіти і науки Кам'янець-Подільської міської ради Сергій Мельник. Після завершення канікули, які у нас завершились на тому тижні, за рішенням міської комісії ТЕП НС, за рекомендаціями обласної комісії, було прийнято рішення усім навчальним закладам, які знаходяться на території нашої міської територіальної громади, перейти на дистанційне навчання з 25 по 29 жовтня. Це всі учні з 1 по 11 клас. За словами Сергія Мельника, всього у Кам'янець-Подільській громаді 86,4% вакцинованих педагогічних працівників. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.